ہارے آپ دیکھئے دین آئے گا پھر دینے تار کدر عن قرآن کی صرف lamps میں اس ظلم اگر کس ضل لم تلوں است GETTorvar ہے اگر کس ضل لم تلوں قرآن تلوار ہے تلوار اس کیا کہ قرآن نے اس کا خاص دے اس کیا کیا کہ ز knew Comp gap ایک بار ہے اوس was har프 plague me ofanim ia مذہب نہیں, نہیں تو جو دون بڑنے جھجب گا نہهیان کی خرمے قانو، آیچ کوھیلی لوگین मतलब मुसलमान, एक कौम सात हैट है अगर न चुके, फिर हो रहे है। एक से है, एक कौम है, जाते है, जट किस तरह पछाण जट अपनी मतलब बोली अपने